مرحبا أصدقائي في فيديو جديد، فيديو اليوم عبارة عن قصة حماسية، قصة جونجو يلتقي بوالديه، واندلاع حرب ضد حكام- حكام العالم الآخر، أه قبل ذلك سأقول لكم أنا للأسف أنا معتزل، السبب لأني معتزل، أن البعض لا يقدر نشوتي. مثلا شخص كان مشتركا كان مشتركا دعم مشتركا، شاهد الفيديو قال البرج دائمي، البرج وبعدها أقول لا. للأسف الدعم غي- يحذف حساب بس يقول باتل يقول لا أهتم، وفي يوم من الأيام يأتي نفس الشخص ويقول ياه تصوير سيء. السبب هو اني لا أتعب والتعب واسطر عليها بقلم أحمر اسطر عليها باللون الاحمر المشتركون يشتركون بغرض الدعم فقط فلا تصدقون بل شاء ليس يقول لكم كلام سيء او على الدعم فاحضروهم وابلغوا عليهم بمحتوى تجاري غير مرغوب فيه الآن لنبدأ قصتنا تدريش الوحدة بعد لقاء طويل بوالدي كوكو قال قال جوكو جو بحد للوحدة أنا لا أشك أصلاً بذلك قال وكيف لا تشك قال غوغو أنا لا أشك بأنك ودي فأخبروه القصة كلها وقال حسن اللبس. إذا سأخبركم هذا كل قصة فبعد إخبارهم قصة من الألف الياء، أي من أول نشأة إلى إلى آخر إلى الغريزه الفائقة قال ولكن لماذا؟ لماذا فعلت هذا بأخي؟ قال هو الذي فقال لا ليس يا أبي هكذا فأنا تحولت إلى أقوى التحولات وأصبحت حاكم المساعدين، وأنا الآن أفكر في أن تصبح حاكما للكون التاسعة عشر، لكي تصبح خالدا، خالدا بقوتك، وبعد ذلك قال صدقت فأراه جوغو كل التحولات، فقال يا سلام رائع! فالتقى بأقوى الحرفة، فجاء الظلام، فجاء حكم مشهور، قال: ها؟ من هذا الكون؟ قال: هذا- هذا كوكب جدة، من أنت؟ قال: أنا أخو الظلمة، أنا أخو الظلمة مبنوط من- من كوكب فريزا، هو يشبه الظلمة، ولكن ليس أخا بالكتابة، فقال: الحق أنت. قال: لا، أنا، أنا حاكم قرب عم فريزا، عم فريزا، عم فريزا، الذي قتلته قبل- قبل ثلاثة أي قبل- قبل خمس، قبل ساعتين، قال: عرفني بنفسك، قال، ف, ف- ف- فتحول إلى تحول إلى قد تحولات